«Ми вирішили пройтись по центру і побачили, що заведення відкрите. Ми вирішили зайти покушати. Ми дуже раді, що вона відкрита». Один із миколаївських ресторанів Суші відкрився 14 лютого. За 9 днів були вимушені закритись через повномасштабну війну, яку розпочала Росія. Тепер відкрились знов, бо треба піднімати економіку, говорить шеф кухар Жека. «Губернатор сказав відкриватися, нужно піднімати економіку. Ми стараємося як можемо. Кормимо ВСУ, наша огромна сеть старається допомогти максимально, скажімо так, в цьому плані. Відкриття закладів – це і робочі місця для людей, які залишаються у Миколаєві. Я дуже обрадовалась тому, що ми відкрилися, так як я недавно отримала роботу, яка дуже довго стремилась. Тому я без роздуму не згадалася на пропозицію вийти поработати накормить желающих людей. Допираться поначалу было очень сложно, так как транспорт отсутствовал, приходилось пешком, бывало и попутками, ну, и люди подвозили. А сейчас уже немножко легче, так как можно добраться утренней маршруткой, но ну, вечером сложнее, потому что только такси. Робота для команди ресторану – спосіб відволіктись від бойових дій у місті та області. Протягом дня заклад обробляє близько 30 замовлень. Їжу можна замовити із доставкою або прийти особисто. «В таке час дуже важко сидіти вдома в чотирьох стінах і вважати кількість взривів, кількість сирен, і так ми трохи відкликаємося. Люди теж дуже відрадувалися, дуже багато відкликів про те, що по чесному надає лакуть домашню їду, хотя штота. От соскучелість, за Японією і за всім іншим, тому з удовольствиям приходять. Найбільша складність роботи зараз поставки продуктів, говорить шеф кухар. Дещо доводиться діставати самостійно, дещо доставляють. Під час повітряної тривоги заклад не закривається. Люди, які в цей час перебувають на вулиці, можуть зайти всередину. Роботи Немного є страх, але нашу зсу завжди. Прикривають нас, тому ми завжди роботаємо, скажімо так, в комфорті і з безопасністю. Безпас... Після відкриття дещо змінили назви позицій у меню. З'явились, зокрема, Джавелін, Чорнабаєвка, Баба Надя тощо. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.